حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے آپ چھٹے پیغمبر ہیں آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا سمود آج سے کم سے کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ پر آباد تھی حجر کا نام قرآن قریب میں سورت الحجر میں آتا ہے یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے یہ شہر مدینہ منور سے شمال مغرب میں تین سو اسی کے فاصلے پر واقع ہے قوم آد کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسرسے میں آ کر خوب شرک میں مبتلا ہو گئے قوم سمود بت پرست تھے وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی عبادت کرتے حضرت صالیہ علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے لیکن وہ قوم عاد کی پیروی کرتے رہے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا لہٰذا اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے کہ تم ہمارے درمیان اس طرح رہے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے یعنی آپ علیہ السلام نبوث سے پہلے بھی عقل مند اور مہذب تھے بہزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے معمولات میں لوگوں سے مشورہ لیتے تھے لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت صالح نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لطف اندوز خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلایا صالح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے لہذا تم مجھے میرے فرائض سے روک کر بربادی بھی مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عات یہ بات جانشین نشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے ہو لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ قوم نے آپ کو سہر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ اللہ تعالی نے مہذہ کے طور پر ایک عظیم الشان جسم و خلقت والی اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے نمودار ہوئی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قریب آنے والا ذاب آ پکڑے یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کوئیں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے یہ اونٹنی ان کے لیے ایک امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ایک رات ظالم سردار قیدار نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا جب سالے کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تین دن کی مہلت دی وہ فرمایا کہ تین دن خوب کھا پی لو مگر ظالم لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے خود حضرت سالے کو قتل کرنے کی ٹھان لی ان کی قوم میں نو بڑے بدماش تھے وہ کہنے لگے سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سولے اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سموت پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے دوسرے روز سرخ ہو گئے اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جاتی ہے ان تین دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف حضرت سالے اور ایمان لانے والے محفوظ رہے قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ آباد ہوئے جو ہجر کے قریب ہے مزار مبارک جزیرہ نمائے سینا کے مشرق کے کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارت کے لیے موجود